מה קורה חברים, היום אנחנו נכין רולדת טוטים עם קצפת נכין בצק בתנור, על זה נשים מה לקצפת טוטים פרוסים דק ונגלגל את זה, נקשט את זה עם מה לקצפת זה נראה ממש, טוב, זה ממש טעים, אז בואו נתחיל